السلام عليكم أنا معاذ ماضي والنهارده هنتكلم عن الأولوية رقم اتنين في اختيار الشماعة صح لو أنت أول مرة بتتفرج دلوقتي على الفيديو دوت ما شفتش الفيديوهات اللي قبل كده تلاقي في الديسكريبشن رابط سلسلة السلسلة دي على اليوتيوب. تتابعنا من الأول إحنا اتكلمنا عن مقدمة السلسلة إيه الهدف منها واتكلمنا في الحلقة اللي بعدها عن أول أولويات اختيار الشماعة دي كانت الحلقة الأولى النهارده الحلقة التانية نتكلم عن الاولوية رقم اتنين فتابعنا من البداية عشان تبقى ماشي معانا وكمان اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان تقدر تتابع الحلقات الجديدة لما تنزل النهاردة الاولوية رقم اتنين وهي قدره السماعة على تفسير الكلام في الدوشة ودي ممكن تبقى مرتبطة بالحلقة اللي فاتت اللي فيها عن ان السماعة بتهدي صوت الدوشة وعادة الاتنين دول بيبقوا موجودين مع بعض في السمعة. قدرة السماعة على تفسير الكلام في الدوشة. لو انت من الناس اللي بتتعرض برضو لدوشة وتفتك بالناس في أماكن كتير وبتبقى بتتكلم معاهم فلو في دوشة والسماعة بتاعتك ما عندهاش القدرة ديت اللي احنا بنتكلم عليها فانت هتلاقي نفسك مش قادر تميز صوت الشخص اللي بيكلمك ومش قادر تميزه من وسط أصوات الدوشة المصاحبة ليك فبتبقى متضايق إن أنت مش عارف تفسر الكلام وبتبقى مش عارف دايما تتكلم مع الناس في الحفلات مثلا في الاجتماعات لو انت طالب في المدرسه ممكن ما تبقاش عارف تميز الولد اللي بيتكلم معاك وفي اولاد كتير بيتكلموا او في البريك او في اي سيتويشن او في المطعم احنا لو خرجنا مع بعض بناكل في مطعم فبنتكلم فما بقدرش ابقى ابقى مواكب الكلام اللي الناس بتتكلمه لان دايما في خلفيه من الدوشه اجتماع اللي احنا بنتكلم عنها لازم تكون فيها الخاصيه دي يعني ودي بتبقى عباره عن ان هو بيعمل زي زوم او تقريب للصوت اللي انت المفروض عايز تسمعه هي بتتوقع ان انت بتتكلم مع لما يبقى في صوت بشري فبتتوقع ان هو ده الصوت اللي احنا عايزين نكبره ونوضحه وبتهدي عشان كنا قلنا مرتبطه بالخاصيه اللي هي اللي احنا اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت بتهدي اصوات الدوشه المحيطه بيك فلو انت بتتعرض للمواقف اللي احنا قلنا عليها ديت مهم جدا ان نتاكد ان السماعه دي فيها الخاصيه بتاع تقريب وتوضيح الكلام في اجواء الدوشه اما لو احنا نمط الحياه دايما هادي جوه البيت على طول ما فيهوش احتكاك كتير بالناس ما فيهوش دوشه كتير مش محتاج اتكلم مع ناس كتير في وش الدوشه فاحنا في الحاله دي نقدر نستغنى عن الخاصية بتاعة تعامل الاجتماع مع الدوشة سواء زي المرة اللي فاتت قلنا الدوشة أو المرة دي الكلام في أجواء الدوشة. فكده أكون وضحت الأولوية الثانية أتمنى تكون الحلقة دي فادتكم وتابعونا في الحلقات الجاية عشان تقدروا تتابعونا اشتركوا في القناة على اليوتيوب وتتابعوا الحلقات الجديدة إن شاء الله. شكرا ومع السلامة.